Det formål, vi har her, hvor vi gerne vil vise, hvad der er af rekreative oplevelsesmuligheder omkring Udenor, der har det nærmest kun været muligt, fordi der er øh, åbne data, fordi ellers så er opgaven alt for stor. Altså Det her med, at vi har kunne hente gode, valide og opdaterede data andre steder og sammenstille dem på en måde, det har gjort det muligt for os at lave det her. Vi har lavet det her projekt, som øh, man kan finde på øh, oplevgudenå.dk Og som borger, eller turist eller gæst, kan du med din mobiltelefon i hånden gå ud i naturen øh, omkring Gudenåen og øh, opleve en hel masse ting. Øh, og opleve naturen og, og, og hvad der er. Formålet er at øh, synliggøre, hvad vi har af oplevelsesmuligheder omkring Gudenåen og synliggøre det med, hen, med henblik på brugerne. Altså gøre det let for brugerne at finde tingene et sted. Og derfor så henter vi data forskellige steder fra, og samler dem og udstiller dem samlet på en måde, som vi synes giver mening for, for brugerne. Derfor er det også planen, at de her data, som vi nu har samstillet, som vi synes er det, at, at man har brug for, når man er afsted på tur, de skal gøres tilgængelige for andre kommuner, så de også kan bruge dem. Og så der har vi jo som set gjort et, et forarbejde, som andre kan stå på skuldrene af.